Ліза та Максим Полубабіни переїхали з Донеччини, втікаючи від війни. Маму діти втратили два роки тому. Опікується ними та старшою сестрою рідна бабуся Раїса Полубабіна. Жінка розповідає, вона в свої 72 роки разом з онуками покинула домівку через повномасштабне вторгнення Росії. Тяжело було, звичайно. Приїхали ми, в чому були, в чому ми приїхали. Нам в'явили, що останній автобус еваку... евакуаційний стоїть аж за два кілометри від нас. Ми зібрали в сумки, що було, то й поїхали. Бігли туди, бігли, а ззаду... Стріляли, ззаду горіло, а ми біжали, дітки такі. У приміщенні колишнього соціального центру Росошанської громади проживають люди, які вимушено переїхали через війну, розпочату Росією, розповідає староста Віталій Довгенко. Чоловік каже, облаштували житло разом із місцевими жителями та благодійниками. Зараз тут живуть шість сімей. Як Люди зверталися, були вільні кімнати, поселяли, були такі, що приїжджали вночі, заночували, зранку поїхали, а так залишилися. В сім'ї тепер на постійній основі проживають нас. Прислали нам чайник. У нас є чайник. Ну нам ще один прислали чайник. О, бачите? Так. Оце в кроваті нам дала дали голландська громада. Ми на кроватях на їхніх спим. Телевізор. Телевізор. Віталій Довгенко говорить, у приміщенні, зокрема, є бойлер, пральна машина. Тут планують обкласти плиткою ванну кімнату. За його словами, є потреба в додатковій техніці. Я думаю, не завадила б ще одна стиральна машина і, думаю, холодильник ще один, бо людей багато продукти. Приміщення тут опалюються дровами. Частково їх вже заготовили на зиму, каже Віталій Довгенко. Допомагав це робити й мешканець терцентру, який приїхав з Херсонщини Сергій Швальов. Він також розпалює щодня в грубках. А хто буде? Дома самі палим. Так? Ну а зі що я не змогу розпалити і протепіть, загрити сім'ю? Вон помощники, вам бачите. У цьому старостаті зараз проживають 75 внутрішніх переселенців, каже Віталій Довгенко. Спочатку повномасштабної війни тут знайшли прихисток 250. В соціальному центрі наразі немає можливості, бо всі кімнати зайняті. А по селі, можливо, якщо попитати місцевих жителів, то ще хтось якийсь будинок може віддати. – А де ти спиш? Тут ваше твій? – На дивані. – Вон там. Бабушка, на Раїса Полубабіна каже, повертатися додому вже не буде, бо він повністю знищений Росією. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.